रामबा भवन माथी न्यूरो वी से, तमने मा मारा छे, न्यूरो डिसेबिलिटी माहिती गाइड सौ प्रथम जुए प्रस्ताव સામાજિક કુશળતા સ્મરણ શક્તિ ધ્યાન અથવા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની કુશળતા એટલે કે ચેતાકીય વિકાસાત્મક જયારે તમે કોઈ પણ વિષય કઈ કરવાનું શીખો છો तेरे न्यूरोवलपमेंट में वारों वा के सुधारो थे कोईपण विषय में ऊंडाणपूर्वको अभ्यास करो छो तरह तरह न्यूरोवलपमेंट सुधरी सके सारो पिया प्लेयर बनवा प्रेक्टिस्ट में एट् समय अपनी जरूर नहीं पड़े जयरे के बाक ने एक सारो पियानो प्ले प्लेयर बनवा मेहनत की जरूरत पड़े અને કહી શકાય કે એક સારો પ્લેયર છે એક સારા વાચક તરીકે પણ હોય છે સ્પેક્ટ્રમ ડિસોર્ડર વિશે આપણે માહિતી મેળવશું પહેલા જોઈએ ચેતાકીય વિકાસાત્મક વિકલાંગતાનું વર્ગીકરણ જે ત્રણ વિભાગમાં કરવામાં આવે છે પહેલો છે અધ્યન વિકલાંગતા બીજું છે બૌદ્ધિક વિકલાંગતા સૌપ્રથમ તેની વ્યાખ્યા જોઈએ વિકલાંગ વ્યક્તિઓના અધિકારોના અધિનિયમ બે મુજબ અધ્યયન વિકલાંગતાની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપેલ છે અધ્યયન વિકલાંગતા તે એવી પરિસ્થિતિઓનો સમૂહ છે કે જેમાં ભાષાની પ્રક્રિયામાં કોઈ ખામી આવે છે જે સમજવા બોલવા વાંચવા લખવા કે જોડણી કરવા અથવા ગાણિતિક ગણતરીઓ કરવા માટે મુશ્કેલી પ્રગટ કરી શકે છે તેમાં પ્રત્યક્ષીકરણની વિકલાંગતા ડિસ્લેક્સિયા ડિસગ્રાફિયા ડિસ્કેલક્યુલિયા ડિસ્પ્રેક્સિયા અને અફેઝિયા જેવી પરિસ્થિતિઓ સમાવિષ્ટ છે અધ્યન વિકલાંગતાના પ્રકારો જોઈએ તો અધ્યન વિકલાંગતાના પ્રકારો નીચે મુજબ છે પહેલું છે પ્રત્યક્ષીકરણ વિકલાંગતા બીજું છે દિશલે ત્રીજું છે દિશ ચોથું છે દિશ અને પાંચમું અંતિમ છે અફેઝિયા તો આપણે એક પછી એક દરેક પ્રકારની માહિતી મેળવીએ પહેલું છે પ્રત્યક્ષીકરણની વિકલાંગતા નો અર્થપણ વ્યક્તિ માહિતી સમજવામાં ખામી હોય ત્યારે તેને પ્રત્યક્ષીકરણની વિકલાંગતા કહે છે અસરગ્રસ્ત સંવેદનાત્મક ક્ષેત્ર દ્વારા પ્રત્યક્ષીકરણની વિકલાંગતાને અલગ પાડવામાં આવે છે આ સંવેદનાત્મક ક્ષેત્ર નીચે મુજબ છે પહેલું છે પ્રત્યક્ષીકરણની લાક્ષણિકતાઓ પહેલી છે દ્રશ્ય પ્રત્યક્ષીકરણની ખામી ગોઠવણ સ્થિતિ અંતરના નિર્ણય આખા હાથનું સમન્વય કરવામાં ખામી આવવી સામાજિક સંકેતો કે ચહેરાના હાવભાવમાં સમજવામાં અસમર્થતા હોવી છે અને અવાજ પ્રત્યે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અસમર્થતા હોવી ત્રીજું છે ગંધ અને સ્વાદની પ્રત્યક્ષીકરણની ખામી ગંધ અને સ્વાદને અલગ પાડવામાં અસમર્થતા હોવી ત્યારબાદ જોઈએ ડિસ્લેક્સિયાનો અર્થ અને તેની લાક્ષણિકતા સૌ પ્રથમ આપણે એનો અર્થ જોઈએ અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે કે બાળકને વાંચનમાં અને જોડણીને લઈને મુશ્કેલી જોવા જડે છે એટલે કે તે સરખી રીતે વાંચી શકતો નથી તો એનો અર્થ જોઈએ પહેલી લાક્ષણિકતા છે ભાષા અને વાણી વિકાસમાં વિલંબિતતા બીજી છે મોટે વાંચવાનું ટાળવું ત્યારબાદ ઉપચારાત્મક સહાયથી વાંચન કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રગતિ ધીમી હોવી પછી જોઈએ આળસુ મૂંગો જેવાજૂરી જેવું લાગે માથાનો દુખાવ થવો ચક્કર આવવા અને અસ્તિત્વમાં ન હોવાની અનુભૂતિ થાય વાંચન દરમિયાન શબ્દો કે અક્ષર પુનરાવર્તન ઉમેરો બાદ અથવા અવેજી થાય અસમર્થતા હોવી જેવી લાક્ષણિકતા જોવા મળે જેમાં અક્ષરો કે મૂળાક્ષરો શીખવામાં અને યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી આવી ક્રમમાં ગોઠવવામાં પણ સમસ્યા સર્જાય છે અર્થ અને તેની લાક્ષણિકતાઓ ડિસ્ગ્રાફિયા એટલે લેખન માં મુશ્કેલી જે લેખનની ક્ષમતાઓને અસર કરે છે અહીં આકૃતિમાં દર્શાવે છે કે બાળકને પેન્સિલ પકડવામાં चुस्त रीते पकड़ी न थी। जे तेनी इतना ने पकड़ तथा लगती वक्त शरीर योग्य न रख खराब अक्षर होवा अथवा दौरानी प्रवृत्ति लगती वक्त झड़प ताकी जाए लगती वक्त मोटे शब्द बोले નબળી અને અસંગત હોવી વાંચન અથવા લેખન દરમિયાન હલનચલન કરવું શબ્દોનું ખોટું ઉચ્ચારણ અને અપરિપક્વ વાણી હોવી સરળ જોડક શીખવામાં અસમર્થતા હોવી अक्षरो के मूढ़ाक्षरोखा याद रखा मुश्किल आम में गोव सम हो भी अक्षरोब्द बंद कर मुश्केली लग हे जो डिस्केलक्युलिया अर्थ और लाक्षणिकताम पर जाए कि डिस्केलक्यूलिया एटतरी कर मुश्केली पड़ती होइए હવે તેનો અર્થ જોઈએ અહીંયા આકૃતિમાં પણ દર્શાવ્યું છે કે બાળકને ગણતરી કરવામાં સામાન્ય સરવાળો કરવામાં પણ મુશ્કેલી જણાય છે કૌશલ્યો પ્રદર્શિત કરવાની ક્ષમતાને અસર કરે છે તેની લાક્ષણિકતા જોઈએ પહેલી છે સંખ્યાના મૂલ્ય અને સ્થાન કિંમત સાથે મુશ્કેલી ગણતરી કરવામાં મુશ્કેલી જોવા મળે છાપેલી સંખ્યાઓને ઓળખવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે આધારે વર્ગીકરણ કરવું તેની રચનાને ઓળખવામાં મુશ્કેલી ગણિતના તથ્યો શીખવામાં મુશ્કેલી વ્યૂહરચનાની જરૂર હોય તેવી રમતોને ટાળવી ઘડિયાળમાં સમય જોવામાં મુશ્કેલી માનસિક ગણિતમાં મુશ્કેલી છાપેલા શબ્દો માટે સારી યાદશક્તિ હોય પરંતુ ક્રમમાં સંખ્યા વાંચવામાં અને યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી જણાય નવમું છે સંખ્યાની ગણતરી કરવામાં મુશ્કેલી ને અંતિમ છે કરિયાણાની વસ્તુ કે કોઈ પણ ખરીદેલી વસ્તુની કિંમતનો હિસાબ કરવામાં પણ મુશ્કેલી થાય છે હવે જોઈએ દિશપ્રેનો અર્થ અને તેની લાક્ષણિકતાઓ अकृति में जोड़ी अथवाइए पेन के पेन्सिल योग्य रीते पकड़ मुश्किल दिशा ओमजता दिशा ने भूली जाऊ के दिशा भटकी जाऊ काम भार सहित संचालकीय मुश्किल નવા જિલ કૌશલ્યો કે કાર્યો શીખવામાં મુશ્કેલી સમજવામાં પણ મુશ્કેલી થાય સંબંધો વિકસાવવામાં મુશ્કેલી વિચિત્ર રીતે અથવા અણદળ રીતે ચાલવું ઊભા રહેવા કે બેસવાનું પોષવર યોગ્ય ન હોવું પોશ્વર એટલે કે આવી વ્યક્તિઓ તેમના સાથીદારો કરતા વધુ અધીરા અને આક્રોશિત જોવા મળે છે અહીંયા બાજુની આકૃતિમાં બાળક પઝલ ગોઠવે છે તે અયોગ્ય રીતે ગોઠવે છે સરખી રીતે ગોઠવી શકતો નથી તેને મુશ્કેલી અનુભવાય છે मुश्के सर्जाती होने अफेजिया कही सकते मगज म भाषा न भागों नुकसान थी जेना કે બુદ્ધિ ને અસર કરતું નથી બોલવામાં તકલીફ આવે યોગ્ય શબ્દ શોધવામાં સંઘર્ષ અનુભવાય વાતચીતમાં અર્થ કે અયોગ્ય શબ્દ કે વાક્યો ઉપયોગ કરવો ખોટો શબ્દ બોલે તો તે સમજી ન શકે જે કહેવા ઈચ્છતા હોય તેની નજીકનો કોઈ શબ્દ બોલે પરંતુ શબ્દ યાદ ન આવેદ્ધો બોલી શકે છે દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે વાત કરવામાં મુશ્કેલી આવે શબ્દ અને વાક્યો બનાવવામાં મુશ્કેલી પડવી જો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે અથવા ગુસ્સો વ્યક્ત કરે તો સમજી ન શકે शब्दों के, समझ मुझ के लिए ते अर्थ समझी न मुश्किल अनुभव हम अपने जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी जेने शोर्टी वे दर्शावा अर्थ जो चौक्स शीखमता एक विकार है जे गानात्री, गानात्री दखल करता शीख विविध प्रक्रिया समस्या नैक्षणिक मूल्यांकन बताई सके किोक्स विषय क्षेत्र में चौक्स शीखवा से ઉદાહરણ તરીકે વાંચનમાં ચોક્કસ શીખવાની અક્ષમતા જેને ડિસ્કલે તરીકે ઓળખવામાં છે જેને આપણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે અક્ષમતા જેને ડિસ્ગ્રાફિયા કહે છે તે પણ આપણે જોયું ગણિતમાં શીખવાની ચોક્કસ અક્ષમતા જેને ડિસ્કૅ કહે છે જેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હવે જોઈએ સ્પેશિયલ લર્નિંગ ડિસેબિલિટીના ચિહ્નો વાંચન લેખન અંગ ગણિત અને ગાણિતિક તર્કમાં સતત મુશ્કેલી જોવા મળે અચોક્કસ અથવા ધીમી અને પ્રયત્નશીલ વાંચન અથવા લેખન કરે નબળી લેખિત અભિવ્યક્તિ જેમાં સ્પષ્ટતાનો અભાવ છે સંખ્યાની હકીકતો યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી જોવા મળે અચોક્કસ ગાણિતિક તર્ક હવે તેનો ઉપાય શું કરી શકીએ ચોક્કસ લર્નિંગ ડિસઓર્ડરનું નિદાન કરવા માટે વ્યક્તિએ ચાર માપદંડ ને પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે મહિના માટે પહેલું છે વાંચવામાં મુશ્કેલી અર્થ સમજવામાં મુશ્કેલી લેખિત અભિવ્યક્તિમાં મુશ્કેલી જોડની સાથે મુશ્કેલી સંખ્યાના ભાવનાઓ સંખ્યાની હકીકતો અથવા ગણતરી સમજવામાં મુશ્કેલી કૌશલ્યો અપેક્ષિત છે તેનાથી નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે અને શાળા કાર્ય અથવા પ્રવૃત્તિમાંથી સમસ્યા ઉભી કરે છે ત્રીજી છે જો કેટલાક લોકો પુખ્ત અવસ્થા સુધી નોંધપાત્ર સમસ્યા અનુભવતા ન હોય તો પણ મુશ્કેલીઓ શાળા દરમિયાન શરૂ થાય છે ચોથી છે ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિ જેમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ જેમ કે આર્થિક અથવા પર્યાવરણને ગેરલાભ જેવી મુશ્કેલી ભાષા બોલવામાં મુશ્કેલીઓ જણાય અંતિમ છે નિરીક્ષણ ઇન્ટરવ્યુ કૌટુંબિક ઇતિહાસ શાળાના અહેવાલ ના સંયોજન દ્વારા નિદાન કરવામાં આવે છે ચોક્કસ વ્યક્તિને મદદ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ શોધવા માટે ન્યુરોલોજીકલ પ્રશિક્ષણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે થેન્ક યુ